Ultima ori, judecătorii au decis, când va fi ultimul termen în dosarul Gala Bute. Judecătorii de la înalta curte de casa ei justie au decis ca ultimul termen în dosarul Gala Bute să bloc pe data de 9 mai. În prim instan, Elena Udrea a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Cel mai probabil, Udrea nu va fi prezent la acest ultim termen, fiind refugiat politic în Costa Rica. De asemenea, în prim instan, Rudelor Breja a primit 5 ani de închisoare cu executare, iar Tudor Breazu 3 ani de închisoare cu executare. Ionariton a fost achitat de judecători.